અને નવી નવી વાતો અને અભિનેગી તો સૌથી પહેલા જોવા માટે એને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને જે बाजूમાં નાનકડી ઘંટડી હોય ને એને દબાવવાનું ના ભૂલા ટાઈંગ ટાઈંગ તો નિપેશ કલે છે એક બોસકા મજાનું ચક્કા જેવું બોલ મસ્ત ગીત મારા પ્રભુજી ના ના છે હર દુનિયાના રાજા છે आवे चडी ने उभा छे सागर तट मा सूता छे मीठी मीठी बांसुरी बजावे छे पग मा जानजर पेरियाशे ता ता थई थई नाचे छे मारा प्रभुजी ना नाशे विपुरु हम है हीरा